عزیزانِ نے محترم آج کے دور میں ہر بندہ مومن ہر مسلمان گناہوں کی دلدل میں ایسے پھنستا جا رہا ہے کہ جیسے لوہے کو مکنطیس کھینچتا ہے اور سب کچھ جانتے ہوئے بھی کہ یہ چیز میرے لیے صحیح نہیں یہ میرے لیے درست نہیں اس کے باوجود بھی ہر انسان جو ہے غلط راستہ اختیار کر رہا ہے اب ہر بندے کو پتہ ہے کہ میں نے مرنا ہے حضرت آدم علالبی نے علیہ سلاد و سلام سے لے کر تا قیامِ قیامت ہر زی روح کا اس پر ایمان اور عقیدہ رہا ہے کہ ہم نے مرنا ہے کچھ لوگ ایسے بھی آئے جنہوں نے رب دالہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا کچھ لوگ ایسے بھی آئے کچھ امتیں ایسی بھی آئیں کچھ قومیں ایسی بھی آئیں جنہوں نے رب دالہ کو ماننے سے انکار کیا کہ انہوں نے رسالت کو جٹلایا بہت سی ایسی قومیں آئیں سرکش تھی لیکن کسی نے موت کو نہیں جھٹلایا اس پر سب کے سب متفق تھے سب ایمان رکھتے تھے یقین رکھتے تھے کہ مرنا ہے مرنا ہے باقی ہر چیز کو جھٹلاتے تھے لیکن مرنے کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا تو حضرت جی جتنا مرضی سفر کر لیں جہاں مرضی بھاگ جائیں جو مرضی کر لیں آخر موت ہے آخر مرنا ہے آخر اس دنیا سے جانا ہے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہفتے میں نہ ایک دن ایسا بنا لیں کہ جس میں آپ قبرستان کا چکر لگائیں قبرستان جائیں قبرستان کو دیکھیں اور پھر وہاں پر جو تختے لگے ہوئے ہیں ان کو بھی دیکھیں کتنا بڑے بڑے جاگیردار چودھری گجر کتنے بڑے بڑے ذمہ دار جو ہیں یہاں پر لیٹے ہوئے ہیں اور یہاں پر نا حضرت اگر آپ کسی سوسائٹی میں چلے جائیں تو پتہ چلتا ہے یہاں پر سارے امیر لوگ رہتے ہیں اگر آپ تھوڑا محلے میں چلے جائیں وہاں پر آپ کو پتہ چلے گا یہاں پر تھوڑے غریب رہتے ہیں پھر جھوپڑیاں لگی ہوتی ہے وہاں پر آپ کو بالکل پتہ چل جاتا ہے یہ بالکل ہی غریب ہیں مطلب دنیا میں نا ہمارا جو گھر ہے اس سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ غریب ہے یا امیر ہے की کی بناوٹ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس طرح کا بندہ ہے لیکن دیکھیں صاحب قبرستان میں جا کے سب قبریں برابر اور ایک جیسی کوئی چودھری نہیں کوئی جٹ نہیں کوئی ملک نہیں کچھ بھی نہیں سب کی قبریں ایک جیسے, برابر اور یہاں پر تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے نا کہ مکان کی بناوٹ سے کے اندر کیا ہوگا لیکن قبرستان ایک ایسی واحد جگہ ہے جہاں پر حضرت جی مکان تو بنے ہوئے ہیں لیکن یہ نہیں پتہ کہ اندر کیا ہو رہا ہے کسی کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں کسی کے لیے جہنم کی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں کوئی جنت کے مزے لوٹ رہا ہے اور کوئی جہنم کے عذاب میں مبتلا ہے ہر ایک قبر میں علیحدہ سے جہان ہے جس میں وہ بندہ رہ رہا ہے آج حضرت جی کوئی بندہ مکان بنوا رہا ہو نا تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں نا اس کے اوپر نگرانی کروں کہ کام صحیح نہیں ہوتا ایسے ہی ہے نا نگرانی کی جاتی ہے کہ جی مستری کام نہیں صحیح کریں کہ مزدور مزدوری نہیں کریں گے صحیح طرح تو وہ کھڑے ہو کر نگرانی میں اپنا گھر بنواتے ہیں اب یہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے کہ ایک گھر پہ ساٹھ سال ستر سال اسی سال ایک بندے کے نام کی پلیٹ لگی ہوتی ہے پھر تبدیل ہو جاتی ہے یا اس کے آگے مرحوم آ جاتا ہے پھر نیچے اور آ جاتے ہیں پھر آہستہ آہستہ ناموں کی تعداد بڑھتی گئی مرحوم کا نام اڑ گیا مطلب بتانے کا یہ ہے کہ جس مکان کو ہم اپنی موجودگی میں اپنی نگرانی میں تعمیر کرواتے گئے اور اس کی فکر رکھتے ہیں کہ یار پیسہ نہ ضائع ہو وہ مکان پتہ نہیں ہم نے رہنا کہ نہیں رہنا پچھلے جمعہ بھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک بندہ ڈیڑھ قلعے پہ مکان بنوا رہا ہے اور خواہش کیا تھی کہ مکان بننے کے بعد محفل کرواؤں گا جب مکان مکمل ہوا اگلے دن وہ بندہ ہی فوت ہو گیا وزر جی کس کو پتا ہے کہ میں نے کتنا دن یہاں پہ رہنا ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا اور پل کی خبر نہیں رجی پھر یہ مکان جس کو ہم اپنی نگرانی میں تعمیر کرواتے ہیں پتہ ہمیں نہیں ہے کہ ہم نے کتنا دیر اس میں رہنا ہے پتہ نہیں رہنا بھی ہے کہ نہیں لیکن ایک مکان ایک جہان ایسا ہے جس پر ہم نے ہمیشہ رہنا ہے تا قیام قیامت ہم نے اس میں رہنا ہے اس مکان کی فکر ہی نہیں ہے ادھر کوئی جاتا ہی نہیں ہے قبر کی تیاری نہیں کرتا کوئی قبرستان نہیں کوئی جاتا کہ تاکہ یاد آئے کہ ہم نے بھی مرنا ہے قبرستان میں وہ وہ بندے بھی دفن کیے ہوئے ہیں جن کا پیر زمین پر بھی نہیں لگتا تھا وہ وہ بندے بھی دفن ہیں جو اپنے کپڑوں پر مٹی نہیں لگنے دیتے تھے مکھی تک نہیں بیٹھنے دیتے تھے لیکن حالت کیا ہے کہ قبر میں اندھیری رات ہے کوئی روشنی کا صحاب نہیں ہے کیڑے مکوڑے چڑھ رہے ہیں اور ہم محسوس بھی کر رہے ہیں لیکن ہمارے اندر ہمت نہیں ہے کہ ہم ان کو ہٹا سکیں صاحب کیوں نہ اس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 جی موت تو اپنے وقت پر مقرر ہے اس نے تو آنا ہے اور ہم اس بھول میں گناہ کیے جا رہے ہیں چلو آج کر لیں گے کل توبہ کر لیں گے کیا پتا جی توبہ کا موقع ہی نہ ملے کیا پتا ہم اس حالت گناہ میں اس دنیا سے چلے جائیں رب کی نافرمانی کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے جائیں ہمیں مہلت ہی نہ ملے ہمیں موقع ہی نہ ملے کہ ہم معافی مانگ سکیں تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا آج اتنا لوگ تیرے ساتھ ہیں مرنے کے بعد کوئی ساتھ نہیں ہوگا آج جس گھر کو بنانے کے لیے تو اتنا محنتیں کر رہا ہے پتہ نہیں کس نے اس میں آ کے رہنا ہے پتہ نہیں تیرے کتنے دن ہیں یہاں پر نہیں ہے تو حضرت جی جو مکان ہمیشہ کے لیے ہمارا انتظار کر رہا ہے ذرا اس کو جا کے دیکھا ایک بندہ نا قبرستان سے گیا اور جا کر کہنے لگا کہ کیا بات ہے قبرستان والوں کو مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ آپ تو بڑے سکون سے سوئے ہوئے ہیں کوئی شور شرابہ نہیں ہے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے کوئی نفرتیں نہیں ہیں کوئی جھوٹ نہیں ہے کوئی مارا ماری نہیں ہے کوئی پیسے کا لالچ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے سکون سے سوئے ہوئے تم لوگ تو پھر جواب آیا آواز آئی غیب سے بھائی ہم سکون سے نہیں سو رہے بھال کے ہم جو سکون سے سوئے تھے نا ہم اس کی سزا بھگت رہے ہیں سکون سے تو تم لوگ سوئے ہوئے ہو غافل تو تم لوگ ہو بھولے تو تم بیٹھے ہو قبر کو حشر کو قیامت کو جنت کو دوزخ کو کل سرات کو بھولے تو ہم لوگ بیٹھے ہیں جو وہاں پہ چلا گیا اس نے تو سب کچھ دیکھ لیا جنتی نا جنتی جب جنت میں رب تالہ کا دیدار کریں گے تو عارض کریں گے باری تالا اتنا خوبصورتی اتنا خوبصورتی اور یہ دیدار کیسے نصیب ہوا سجدہ کرنے کی وجہ سے نماز پڑھنے کی وجہ سے جنت ملی رب کا دیدار ہوا تو وہ جو جنتی ہوں گے وہ عرض کریں گے یہ خواہش ظاہر کریں گے کہ باری تعالیٰ ہمیں ایک بار پھر دنیا میں بھیج کہ ہم دوبارہ دنیا میں جائیں اور سجدے پہ سجدہ کریں تاکہ ہمیں تیرا دیدار نصیب ہو سکے تاکہ ہم تیری زیارت کر سکیں تاکہ ہم تجھے دیکھ سکیں حضرت جی آج تو ہمارے پاس ٹائم ہے آج سا نے کھلے راو نے اے ٹوک انوکھڑے ٹکڑے نہیں ٹر پہ پینڈے مک جاندے گھر بیٹھے دے پینڈے مک دے نہیں صاحب اگر ہم کوشش کریں کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے اگر ہم کوشش کریں کہ ہماری زندگی جو ہے یہ عارضی ہے یہ مختصر ہے یہ ختم ہو جانے والی ہے صاحب میں یہ مانتا ہوں کہ ہمارے رات اور دن دونوں ہی پاک ہو جائیں ہماری تنہائیاں بھی پاک ہو جائیں ہمارے سارے معاملات اچھے ہو جائیں حضرت سیدنا موسا لہی سلاۃ نے اپنی قوم کو واض و نصیحت کر رہے تھے کہ رب تعلیٰ کی طرف آ جاؤ رجوع کر لو مومن ہو جاؤ ایمان لے جاؤ تو ایک بندہ کھڑا ہوا تو اس نے کہا جی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو رب علیٰ کی بندگی نہیں کرے گا اطاعت نہیں کرے گا اس پہ فلاں فلاں عذاب آئے گا اس کی معاشی حالت خراب ہو جائے گی یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں ہر روز رب علیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہوں کوئی نماز نہیں پڑھتا کوئی عبادت نہیں کرتا ہر قسم کا گناہ میں کرتا ہوں لیکن اس کی نعمتیں ہر روز مجھ پر بڑھ رہی ہیں کم نہیں ہو ایک گھر تھا دو ہو گئے ہیں ایک جانور تھا دس ہو گئے ہیں سو تھے ہزار ہو گئے ہیں ایک دینار تھا دس دینار ہو گئے ہیں تو میرے پاس وہ نعمتیں بڑھ رہی ہیں کم تو نہیں ہو بھی. تو حضرت موس علیہ صلاح وسلم پریشان ہو گئے خاموش ہو گئے کوہ طور پر گئے رب تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور عرض کرنے لگے بار تعلیٰ میں ایک میں تیرے بندوں کو تیری طرف مائل کر رہا تھا واض و نصیحت کر رہا تھا بیچ میں ایک بندہ کھڑا ہوا اور اس نے یہ یہ بات کی ہے کہ میں نافرمانی پہ نافرمانی کر رہا ہوں لیکن اس کی نعمتیں مجھ پر بڑھ رہی ہیں کم نہیں ہوگی تو رب تعالیٰ نے فرمایا موسا تجھے نہیں پتہ اس وقت اس بندے کو میں نے دنیا کے سخت ترین عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے دنیا کے سخت ترین عذاب میں وہ بندہ اس وقت مبتلا ہے حضرت موسا علیہ السلات و بڑے حیران ہوئے اور پوچھنے کے باری تعالیٰ وہ کیسے تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسا جس بندے کو میں پسند نہیں فرماتا جس بندے کو میں اپنی بارگاہ میں آنے نہیں دیتا مجھے پسند نہیں ہے کہ یہ بندہ میرے گھر میں آئے مجھے سجدہ کرے میرے آگے جھکے تو میں اس سے نہ توحفی کے سجدہ چھین لیتا ہوں میں اس سے توحفی کے سجدہ چھین لیتا ہوں اس کو سجدہ نہیں کرنے دیتا اور میں کہتا ہوں کہ تنہیں ایک گناہ کیا ڈھیل دے دی اور گناہ اور گناہ کرتا گیا کرتا گیا آخر کیا موت نے آل پکڑا اور حضرت جی رب کی پکڑ جو ہے نا یہ بڑی ساخت ہے ذرا اس اس وقت کو تو سوچیں یار کہ جب قیامت کا دن ہوگا آج میں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میں آپ کو اس طرح کی باتیں سنا رہا ہوں آپ سوچتے ہوں گے کہ یار بڑے ماشاءاللہ اچھے بندے ہیں آپ کو میں دیکھتا ہوں تو میں دل میں یہ سوچتا ہوں کہ یار ماشاءاللہ بڑے نورانی چہرے ہیں سارے بڑی توجہ سے بات سنتے ہیں عمل کرتے ہیں تو میں آپ کو اچھا جانتا ہوں ہاں جی لیکن ہمارے دل میں کیا چال رہا ہے یہ تو کسی کو نہیں پتہ من آنم کے من دالم مجھے پتہ ہے کہ میں کیا ہوں اور ہر بندے کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہے یہ تو اس دنیا کے معاملات ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے لیکن قیامت والے دن سب کچھ ظاہر ہو جائے گا سب کچھ ظاہر کر دیا جائے گا سب کچھ کھول دیا جائے گا آج نیوز چینل ہم دیکھیں نا تو وہاں پر کسی, کسی چینل پر یہ بات چل رہی ہوتی ہے کہ جی فلاں جگہ پر کسی نے یہ جرم کیا تو ہم نے اس کی سی سی ٹی وی لے لی ہے کیمرے لگے ہوتے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج ہم نے حاصل کر لی اور ہمارے پاس گواہ ہے وہ مشاہدہ ہے ہمارے پاس کہ ہم نے اس کو دیکھا کہ جس نے یہ کام کیا حضرت یہ تو دنیا کے کیمرے ہیں ختم بھی ہو سکتے گے خراب بھی ہو سکتے گئے ڈیٹا جا بھی سکتا گا دے دلا کے بندہ ختم بھی کروا لیتا گا تو یہاں پر اگر کوئی بندہ سی سی ٹی وی میں کور ہو جائے تو وہ ڈرنے لگ جاتا ہے کہ یار اب تو میں پکڑا جاؤں گا اب تو میرے کوئی بچ نہیں ہے اب تو ہر بندے کو پتہ چل گیا کہ یہ گناہ جو ہے یہ فلاں بندے نے کیا تو یار یہ دنیا کا کیمرہ ہے جس سے تو ڈر رہا ہے جس سے تو بچ رہا ہے لیکن حضرت ایک کیمرہ اوپر سے بھی لگا ہوا ہے جو ہمارے کرتوت دیکھا ہے ریکارڈ ہو رہے ہیں اور ختم نہیں ہوتے میموری نہیں ختم ہوتی یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ایسا کیمرہ ہے کہ قیامت تک اس میں سب کی ریکارڈنگ ہوتی رہے گی ختم نہیں ہونے اس کی میموری اب جب قیامت کے دن میرے جیسا بندہ جس نے ساری زندگی حضرت جی اس طرح کی باتیں کی کہ لوگ کہتے ہیں یار ماشاءاللہ بڑا ایک کمال بندہ ہے تو بڑا نیک ہوگا بڑا عبادت گزار ہوگا اب قیامت کے دن حضرت میرے ناما مال کھولے جا رہے ہیں اور وہاں پر میرے رشتہ دار سارے ہوں وہاں پر میری بیٹی ہو میری بہنیں ہو میرے بھائی ہوں میرے با میرا باپ ہو میری ماں ہو میرے جتنا بھی رشتہ دار ہیں سارے ہوں اور جتنا میرے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں یہ سارے وہاں پر کھڑے ہوئے ہوں اور ان کے سامنے اگر میرے اعمال کو ظاہر کیا جا رہا ہو کہ دیکھو جس کے تو یہ کرتوت ہیں وہاں پر کیا بنے گا میرا اگر ہم میں سے کسی بندے کے اس طرح اعمال ظاہر کیے جا رہے ہوں تو سامنے دیکھنے والوں میں ہمارے رشتے دار موجود ہوں وہ بندے موجود جو ہماری عزت اس وجہ سے کیا کرتے تھے یار یہ بندہ بڑا اچھا ہے تو وہاں پر کیا ہوگا وہاں پر تو ایک ذرہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوگا برابر برابر ہر چیز کو ظاہر کیا جائے گا وہاں پر ہمارا کیا ہوگا اور یہ حضور پاک رحی صلاح وسلام کا فرمان ہے کہ قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے گناہ کر کے اس پہ فخر کریں گے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ گناہ کر کے کیسے کسی کو بتا سکتا ہے کیسے اس پہ فخر کر سکتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے حضرت جی میں کسی کتاب کی بات نہیں کر رہا آپ سے اگلے دن میں دربار گیا تھا حاضری کے لیے واپس آیا ہوں میرے پیچھے ہی نا دو نوجوان لڑکے بیٹھے ہوئے تھے گاڑی میں سفر کر رہے میں وقت بھی نہیں بتاتا میں راستہ بھی نہیں بتاتا میں جگہ بھی نہیں بتاتا لیکن اتنا ہے کہ دربار سے حاضری دے کے میں واپس آ رہا تھا بالکل میرے پیچھے دو, دو نوجوان لڑکے آپس میں گفتگو کر رہے تھے کیا گفتگو تھی یا میرے کو نا وہ فلاں کی بیٹی کا نمبر ہے اور میں نے اسی گاڑی سے لیا تھا اور میں اس باتیں بھی کرتا ہوں تجھے بھی دوں کہنے لگا نہیں میرے پاس تو پہلے دس موجود ہے وہ کہنے لگا میرے پاس پہلے ہی دس موجود ہیں وہ کہنے لگا ادھر سے میں نے لیا ہر روز بات کرتا ہوں میں اس سے تو وہ ساتھ والا میں نے پھر پیچھے گھوم کے دیکھا میں نے کہا یار یہ کیا کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں میں نے پیچھے گھوم کے دیکھا تو وہ خاموش ہو گئے کہنے لیں کہ گے یار خاموش ہو جب مولوی صاحب بیٹھے تھے مطلب وہ مجھ سے ڈر گئے کہنا یعنی کہ یار مجھ سے کیوں ڈر رہے ہو ربط ربط اعلیٰ سے ڈرو نا جس نے حساب و کتاب لینا ہے اب حضرت جی یہ ہمارا معاشرہ اس طرح نہیں ہے ہمارے معاشرے میں یہ نہیں ہو رہا یہ گناہ نہیں ہے یہ اس پہ فخر نہیں ہے کہ ہم خود گناہ کر کے بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ گناہ کیا ہوگا فخر کر رہے ہیں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 لیکن مجھے اب تیری ضرورت نہیں ہے وہ پوچھنے لگا حضور وہ کس لیے تو امیر المومنی ناگ اسے فرمانے لگے پہلے نہ میں تجھے رکھا ہوا تھا کہ تم مجھے ہر روز موت کی یاد دلائے گا لیکن اب میری داڑھی میں نہ سفید بال آ گیا ہے تو مجھے ہر روز یہ بتاتا کہ بھائی تنہیں مرنا ہے اور یہ موت کا کاسد ہے کالے وال مسافر ہوئے تو چٹیاں ڈیرے لائے ویک محمد بخشا موت سنہے آئے جی جب اس روحے زمین پر جلیل القدر صحابی نہیں رہے جب اس زمین پر انبیاء کرام نہیں رہے ہم نے رہنا ہم نے ہمیشہ بیٹھے رہنا ہم نے اس دنیا سے جاننا نہیں کتنا بندے ہیں یار مجھ سمیت کتنا بندے ہیں جو اپنی زندگی کو ضائع کیے جا رہے ہیں اور جب آخری وقت آتا ہے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 پھر رابطہ علی فرماتا ہے وہاں پر جب میزان قائم کیا جائے گا تو برابر برابر سب کو اس کا بدلہ دیا جائے گا فمیہ عمل مس قعال ضرۃََََََََََََََ خیريں يرا مميں عمل مس قالٰ ضرۃت شر جس نے جو جو عمل کیا ہوگا اس کو اس کا برابر برابر سلا دیا جائے گا حضرت جی مرنا تو ہے جانا تو ہے رہنا تو نہیں نا اس دنیا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 ہمارا ہی نقصان ہے اگر ہم اس بارگاہ میں نہیں آئیں گے حضرت جی یہ نہ سمجھا کریں کہ یار کوئی نہ زندگی بہت بڑی ہوئی ہے آج نہیں تو کل ہم معاملہ درست کر لیں گے حضرت جی کس کو درست کرنے کا ٹائم ملتا ہے کسی کو ٹائم نہیں ملتا وہ تو بس آتا ہے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاتا روح قبض کر کے چلا جاتا ہے ہم نہیں چاہتے کہ ہم جائیں لیکن ہم نے جانا ہے اپنے معاملات درست کر لیں اپنے رب کے ساتھ لو لگا لیں اور کوشش کریں یار کوشش کریں کہ اس طرح کے بن جائے اس طرح کے بن جائے اس طرح کے بن جائیں کہ ہماری قبر بھی آسان ہو جائے ہماری برزخی زندگی بھی آسان ہو جائے دعا کیا کریں اپنے لیے میرے لیے بھی کیا کریں کہ رب تعالیٰ ہمیں اس طرح کا بنا دے جس طرح وہ چاہتا ہے جس طرح اس کا رسول چاہتا ہے ارے کبھی کبھی میں گلی سے جا رہا ہوں نا میں نے سنا ایک بندے نے کہا کہ یہ جی قاری صاحب جا رہے ہیں یہ نا تحجد گزار میں نے سنا تو میں اکیلے بیٹھ کے رونے لگ گئے میں نے کہا میں نے تو تحجد پڑھی نہیں میں نے تو تحجد پڑھی نہیں میں تو پڑھتا ہی نہیں ہوں اس کے بعد پھر مجھے بڑا خوف آیا میں سوچنے پہ مجبور ہوا پتہ نہیں اور کتنے لوگ میرے بارے میں کیا کیا سوچتے ہوں گے پھر میں نے اپنے آپ کو جھنجھوڑا میں نے کہا یار ندیم تو کہاں پہ کھڑا ہوا ہے لوگ تو تیرے بارے میں یہی سوچتے گئے اور تو اپنے اعمال تو دیکھ یہ جبے گوبے میں تو چھپ گیا قیامت والے دن کیسے چھپے گا قیامت والے دن کیا ہو گیا تیرے ساتھ حضرت جی بہت بڑی راتیں گئے بہت بڑی راتیں گئے سرگی کا ٹائم اٹھا کریں اٹھنا تو ہے آفس بھی جانا ہے اسکول بھی جانا ہے تو سرگی کا ٹائم اٹھیں جہاں سات بجے اٹھنا ہے وہاں پر چار بجے اٹھیں دو گھنٹے پہلے اٹھ جائیں جہاں آپ نے گیارہ بجے سونا ہے وہاں آپ نو بجے سو جائیں سہری کا ٹائم اٹھیں اور رب تعالیٰ سے ہم کلام ہو جائیں اس وقت ہم کلام میں جب آپ کو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا اور یہ وہ وقت ہے جس میں رب تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی شیان شان کے مطابق جلوہ فرما ہوتا ہے اور آوازیں لگ رہی ہوتی ہیں ہے کوئی بندہ مجھ سے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق عطا کروں ہے کوئی بندہ بخشش مانگنے والا میں اس کو بخشش عطا کروں ہے کوئی بندہ مجھ سے آسانیاں مانگنے والا شفا مانگنے والا میں اس کو عطا کروں لیکن ہم تو سوئے ہوئے ہیں ہم تو مرے ہوئے ہیں ہمیں تو خوف نہیں ہے ہمیں تو ہوش ہی نہیں ہے بس ہم دنیا میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم نے دنیا کو بنانا ہے بنانا ہے بنانا ہے آخر کیا ہونا ہے حضرت جی قبر ہمارے لیے بنا دی جائے گی جس مکان کو تو بنا رہے اس کا پتہ ہی نہیں تو نے رہنا ہے کہ نہیں رہنا لیکن جس میں تو نے رہنا ہے نا جی اس کو بنانے میں ایک سے دو گھنٹے لگیں گے تیار ہو جائے آج ہر بندہ جی سیٹنگ ہو جائے میں اپنے بچے کو پڑھا رہا ہوں یہ ادھر ایڈجسٹ ہو جائے یہ وہاں پر ہو جائے یہ وہاں پر ہو جائے تو جی ہر بندہ لگا ہوا ہے کہ میری سیٹنگ یہاں پہ ہو جائے میں یہاں پہ سیٹ ہو جاؤں میں یہاں پر سیٹ ہو جاؤں کوئی کہیں پہ سیٹ نہیں ہوتا کہاں پہ سیٹ ہوں گے کبر دو گز کی بنائی جائے گی اس میں سلایا جائے گا اور بولا جائے گا اس کا منہ قبلا رک کر دے سیٹ ہو گیا یہ تو زندگی تھی ایک چھوٹے سے قطرے سے پیدا ہوا نہ تیرا آنے پہ اختیار نہ تیرا جانے پہ اختیار تو جتنا مرضی بڑا چودھری بن جا جو مرضی بن جا لیکن جب رب کی پکڑ آئے گی جب رب تجھے پکڑے گا پھر تجھے کوئی چھڑا نہیں سکے گا بم تاز ال یوما قیامت کے دن مجرمین کو نیکوکاروں کو علیحدہ کر دیا جائے گا یہ ڈریں یار اس وقت سے حقیقت بات ہے یار حقیقت بات ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ کوئی مولوی نہیں کہہ رہا یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ یار مرنا ہے یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ قبر میں بھی جانا ہے یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ حشر میں بھی اٹھنا گا ہے یہ رب کا قرآن فرما رہا ہے کہ جنت بھی ہے تو بھی ہے ہر بندے کا حساب ہوگا جارت. ہر بندے نے جانا ہے یار حقیقت بات ہے ہر بندے نے جانا ہے میں نے بھی چلے جانا ہے اپنے معاملات درست کر لیں یار میں ہر دفعہ یہ بات اس لیے کہتا ہوں کہ آپ جمعے کے اوپر میرے پاس آتے ہیں نا تو میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو وہ بات بتاؤں جس سے آپ کو فائدہ ہو دوڑے مائیے میں بھی سنا سکتا ہوں میں بھی اس طرح کی باتیں کر سکتا ہوں کہ حضرت ہر بندہ کھڑا ہو کہ واہ واہ جی سبحان اللہ جیب سے پیسے بھی نکال کے دے کر سکتا ہوں لیکن نہیں یار کس نے ساتھ لے کے جانے اگر ساتھ لے کے جانے ہوتے نا حضرت آج ہمارے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہوتا ہے اگر ساتھ لے کے جانے ہوتے نا تو حضور پاک لے یہ سلات سے پڑھ کر کوئی قدرت رکھتا تھا اس چیز پہ جب وہ بھی یہاں سے گئے اور ان کو کبھی وقت نہیں دی ویلیو نہیں دی تو ہم کیوں دیں جب ہم نے لے کے نہیں جانے ساتھ تو جتنا مرضی بڑا گھر بنا لے ساتھ ہی نہیں لے کے جانا تو فائدہ لے کا اتنا بنا جس کا حساب دے سکے اتنا کام کر جتنا تو برداشت کر سکے تو میرے یہ کو ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے سامنے اپنے معاملات درست کریں اپنی قبر کی تیاری کریں وہ رات آنے والی ہے وہ رات آنے والی ہے کہ جب ہماری آنکھیں بند ہوں گی اور قیامت والے دن کھلیں گی اس میں پھر ہم نے ہی اپنے معاملات جس طرح کے ہوں گے وہ بھگتنے ہیں اپنے معاملات درست کر لیں یار اپنے رب کو راضی کریں پانچ وقت کے نمازی بن جائیں گناہوں سے جو ہو گئے ان کو ان کو بھول جائیں معافی مانگ لیں اور کوشش کریں کہ آئندہ سے کوئی گناہ نہیں ہوگا رب تعلیٰ کی نافرمانی نہیں کریں گے ہمیشہ ہمیشہ جب بھی آواز آئے گی مسجد میں پہنچیں گے موت تو آ ہی جائے گی خالق کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق دعا فرمائے